Започва. Гери, аре, те, давай. Айде, давай, да пука, аре, влизай и бе. Айде. Айде, давай. Бъги, беги, беги, беги, беги, беги, бързо, бързо, бързо, бързо, бъги, бяги, бяги. бъги. Бъги, ти бе. Бяги? Кошера на 5 минути за нас. кафе, дами и господа. Али ви, видяхте ли как си проговарахме кошера, че не беше сам колата? <съква> Оли, с момиче ли беше? Ще видим. Гери Хижара каза, че кучата не може да остане вътре. Пухи okay. ли? Oh. Здравейте, аз съм Стевка. Дани. Здравей. Гери. Сивасите. Кошер, той път те изпреварих, взех най-хубавото стая. и подаръка! Mm. Yeah. Ние съвсем се отплеса, okay. <laughs> Какъв подарък? <laughs> а, партито само по себе си беше достатъчен подарък. Това от всички нас. Ние много те обичаме с ден. С титрозен ден! Благодаря! Айде, му и ние да разберем uh. какво е. Ям <laughs> пълку. <laughs> Това е сериозно ли? Налеткъпиш? Хора. Много... Много ви Много благодаря Майко. Хора. Много се извинявам. Чакай, майко. Съжалявам, Хора, аз Ай сега ще дъйда. Брат, какво си взел? Аз не съм ме виждал разплакана от 15 години. Ние взехме всички заедно, едномесечен курс в Рим по моден дизайн, изучаване на италиански язик. Карта-транскарта с пари за престоя и като ти свърши парите, ще ги пратваш от телефона си. Ере, тя, защо така се развълнува. Защото молодата е мечтава, братца. Ти най-добре те Уважаеми приятели, Кошер, моля ви, не дейте. Събрал съм ви за една прекрасна изненада, за най-прекрасната и хубава и сладка сестричка. Моята сестричка. От най-милия брат, моля ви, задръжте сълзите си. <рълъгъл> е? <рълъгъл> <ръл> <ръл> Пак от евтините си зелей. Нещо е замръзнало. Пухи. Расстрой пухи. Эй. А сив. Си вы лезете, ты Хи, ела. Че мога ли си, Чово, си не аз... за израза? Забирам те. Не, да не паднеш. Означава, взимам те. Е? <с ll safari> <с pagar> чудовище! Плашиш ме! Чакай! Чуд... Топка! Ти си чудовище. Глупости. Бъркаш. вадиш! Водиш, тригълник, тригълник, масон. Да. Е, кръгъл вампир! Ме, Ама вампир няма. Вампир стопка, баскетболисти! Дай пас, дай не, пас! Дай. ти. си стабилна. Куфар! А, куфар. Квадрат, не, правилник. Врата. Врата? Врата. Кръгло нещо, върти се, той е диджей. А, под водата, под водата, някакви неща. Върши. Под водата, водолаз. Водолаз. Пукънки, пукънки! Айде, обяснявай, е, е, е, е. чакай, чакай, чакай. Не разбирам, дайте, малко става, малко става, няколко секунди. Врети, бързо. Секунди, бързо, секунди. Мачи. Мистечи! <съща> <съща> Микроволнова! Толкова не можа да се сетиш! Ме, ти пречеш?! <съща> <съща> айде, е, е, е, е, айде, айде, дай, взимай, айде, айде, можа айде, айде, да айде, Ма не се прави така. Добре, да добре. Чакай, се! Е, едно нещо да свършиш! Давай. А Давай, давай, давай. Чуваш така. Не правиш. А, отварям бутилото. То това е бамин. Чуде се. Много смешно. Точно така, продължавай да се за неодрат. Отварям. Е, така, сейф. Кой е това? Бомба? А, готвя! Сега. Бухтички! Пека! Два! Давай, давай! А? се. К кво прави, сме? Си? А, плач? Не, не, не, Това е думата ми. Та да, пак. А -а -а -а. Събличам. Чого се <същ> <че? същ> Раз Обличам. Разсъбличам. Преобличам. А? Супер си. Ядеш, готвиш а Ай, няма да ми... А, не, няма кия! няма кия! да Да! Айде! Тебя е супер лесник, какво? Е, какво супер лесник? Не беше да се пада, но плача мен и се пада вълма. Едей я плача само. Аз съм маничко, човече на децата, смъртен враг. Знаят чудо! и карате, што съм учил по света. Ще ги разбереш, да? Ще ги разбереш? Ти няма може си... Детство ли? Детство... Детство мое... Е не... Така си ми... Това е... Ти вече не ти трябва. Чакай малко! Чакай малко! Идва приказния влак... За Запах тя... Ти към днешни страни, избери си вагон. С ли си? Мечта от... Бум! Стептизиорка. Стептизиорка? Между другото... Чакте, чакте, нещо четох. Добъд, не знам. И... Чела, чето лъжбя! Униуж. ли, че катериците имат много по-различна философия от смити? Май няма даже философия. Източни бойни. Те. Забравих, какво искам да кажа. Това е. Това е. Това е. Това е. Това е. Моли стофу бутнава, да? Дъвтърът.